أين عهد الله سبحانه وتعالى الأمانات والذين لأماناتهم وعهدهم راعون إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها أمانة أمانة إنها ثقيلة ويوم القيامة خزي وندامة على كل من لم يتحمل قال يا أبو ذر أبو ذر إجدك صدره صحابي جليل يريد استلم الإمارة يريد يستلم اماره، الناس جات توزع الامارات واني من ضمن الناس الذي لي اولويه عندي سابق. قال يا ابا ذر انك رجل ضعيف. هاي امانات هاي رادلها واحد انسان شديد. صح انت انت مصلي ومتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف الله، بس هذه ما تصلح لك. مو كل شيء يلوق لي. مو كل شيء يلوق لك يجوز هاي الشغله ترهمك ما ترهم غيرك. لذلك يا ابا ذر انك رجل ضعيف وانها امانه. ويوم القيامة خزي وندامة، أنت لا تصلح لها، ما تصلح لهذا، أعطوا الموازين إخواني، إعطاء كل ذي حق حقه، لذلك هي أمانات وعهد الله سبحانه وتعالى، عهد الله أنه لا يستلم تلك الريادة والقيادة إلا من كان أهل لها، مو يطلع برلماني ما ما يعرف يحكي، لغة عربية هسه حتى عامية ما يقدر يحكي، لا آية قرآنية ولا حديث ولا نص، هذا شلون صعب؟ شو صعب شغلة خزي كتابة يكتب على الصبورة ما يعرف يكتبها طالب ما صفه والله الطلاب صفه ذول الابتدائية اللي ايده على الخط ما, ما يكتب هذه الخطوط ليش ليش قلة يعني عقبة ام الزمان عقبة امو هذا البلد ان تلد رجالاً افذاذاً ألا يوجد الا هؤلاء الانصاصة والربعة ألا يوجد رجل كامل عهد الله سبحانه وتعالى عهد الله امانه هذه دماء الناس واموال الناس الخزينه الان عندكم راح تقرون الموازنه هي امانات يوم القيامه امانه سوف تسال عنها في السنه